السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ إن شاء الله بخير أتمنى تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. طبعاً شباب اليوم موضوعنا هو المكثف وقياس المكثف بطرق تكون سهلة وتكون بسيطة، نحن بنعرف إنه المكثف له ثلاث قياسات ولكن راح نضيف عليه قياس الميتين 200 كيلو أوم اللي هو بيكشف بيكشف لنا الشورت وبيحدد مكان الشورت بشكل كبير وواضح. الطريقة شباب على الشكل التالي. نحنا متعودين نفحص المكثف اذا كان المكثف على التوازي واذا كان على التوالي طب نحنا اذا كان المكثف فيه عطل عن طريق مسار البطارية شو العمل؟ نحنا بنعرف انه بنقدر نحل هاي المشكلة عن طريق وضع الرجينة او وضع الكاميرا الحرارية وعلى باور سبلاي 5 امبير بنقدر نكشف الأعطال. ويبين معنى المكثف التالف بسرعه، ولكن المكثف إذا كان موجود على المسار الرئيسي وعامل شورت مع بعض المكثفات الأخرى، طب كيف أنا بقدر إني إني أتخلص أو بقدر إني مثلا إني أعرف العطل بسرعة وإني بدون مثلا ما أرفع المكثف ما ادور ارفع مكثف وافحص تحته ورد افحص ارفع الثاني وافحص تحته رح تقضيها هيك انت طالما الشورت بالم... بالمسار الرئيسي تمام <تصفيق> سهله كثير هي إيه على وضع ال كيلو رح تقدر تحدد التالف من الغير تالف وان شاء الله يكون هالدرس مفيد للمبتدئين ولغير المبتدئين وبتمنى دعمي ومساعدتي على هاي القناه وتابعونا بعد الفاصل الشاشه مثل ما انتم شايفين شباب في عندي اربع مكثفات بدي اعطيكم عده طرق علشان تعرف انه اذا كان المكثف تالف ولا مو تالف بدايه شباب هن اربع قياسات اني اربع قياسات رح نفحصهم ويكون مركزين فيهم الاربعه تمام الاربع قياسات رح يكون قياس على وضع البزر، وقياس على وضع الديود، وقياس على وضع الفولت، وقياس اللي هو العنصر نفسه. هذه الأربع قياسات اللي إحنا بنعرفها قديم، كل الفنيين بيعرفوهم قديم، ولكن القياس الجديد اللي معنا هو قياس 200 كيلو. في بعض الفنيين بيعرفوهم والبعض ما بيعرفوا، ولكن الـ 200 كيلو هون راح يكون أوضح وأفضل إلك كفني صيانة. يعني تكون الطريقة واضحة أكثر. بداية شباب راح نفحص على وضع ال 200 كيلو شايفين؟ وضع ال 200 كيلو بداية أنا لازم أحط أقطاب الأفوميتر الأسود والأحمر على بعض ليش؟ علشان أعرف شو القيمة اللي راح يعطيني إياها الأفوميتر شايفين؟ أعطاني صفر إذا أنا موجود معي واحد اثنين ثلاث ثلاث قياسات على وضع وضع الديود اللي هو مسمى انه وضع مثلا البزر، يعني هيك طلع معي وضع البزر تمام؟ لاحظوا معي على ارميها شباب وضع البزر لما بدي احط وضع البزر لازم تعرف انه القيمة هاي إذا طلعت معي معناها أنا على أرضي تمام؟ أو أنا عم بقيس أرضي أو عم بقيس شيء مشرف تمام؟ طيب بداية شباب نحن بدنا نفحص القياس السليم للمكثفات ورح نفحص بعدها القياس الغير سليم وكيف نقدر نطلع القياس الغير سليم بالنسبه للمكثف المك... بالنسبه للمكثف اللي عامل مشكله وعامل مصيبه معنا خلينا نروح بدايه بنحط الارضي حطينا الوضع على 200 كيلو اوم وبنحط الارضي على الارضي على بنحط ال... الارضي على العنصر تمام وبنحط الاحمر على الارضي تبع الجولد تمام الاحمر على الارضي تبع البور طيب انا بروح بداية بقيس شوفوا المكثف شو رح يعطيني كيف رح يصير يشحن المفرر تلقائيا رح يثبت على القيمة اللي هو على قيمته يعني كم كيلو اوم هو مثلا هو كم كيلو اوم مثلا هو ستين سبعين ثمانين كيلو اوم رح يثبت على هاي القيمة هذا المكثف السليم تمام شوفوا كيف بده يبلش من الرقم خفيف بالرقم آه واطي لرقم عالي. تمام? لاحظوا معي بسم الله. شوفوا اول رقم رح يطلع. طلع ثلاثة عشر. من ثلاثة عشر بلى شايفين? بضل يمشي لحتى يوقف على قيمته الاساسية. اللي هو 62 اثنين وستين كيلو اوم او ثلاثة وستين او اربعة وستين. يعني انت بتضلّك هذه العملية بتدل على سلامة المكثف وعلى أدائه الممتاز اللي ما فيه ولا أي مشكلة تمام؟ أنا بقدر أفحص هاي المكثفات أنا عن طريق هاي الوضعية تمام؟ شوفوا كيف بضلني أمشي لحتى أعرف القيمة الأساسية تبع المكثف تمام؟ طب أنا إذا حطيتها على وضع على الأرض شو بيطلع لي؟ رح يطلع لي صفار ليش طلع صفار؟ لأنه على النتيجة اللي أنا حطيته لما ضربت أقطاب الأفوميتر ببعض شو طلع معي؟ طلع معي النتيجة صفار فأنا هون لازم أحدد القيمة وأكون عارف شو القيمة اللي أنا بدي إياها تمام؟ <تصفيق> الآن رح نتكلم موضوع مختلف شوي، لما بيكون في عندي شورت بالمكثفات هاي، لاحظوا معي واحد اثنين ثلاث اربعة خمس هي خمس مكثفات الخمس مكثفات إذا صار فيهم مشكلة إذا صار بواحد مشكلة بقوموا كلهم بيعملوا لي شورت تمام؟ لأنه كلهم على نفس المسار يعني شو لازم كيف لازم أكشف الشورت على وضع الـ 200 كيلو؟ لازم ألاقي طريقة إني أكشف الشورت على وضع المئتين 200 كيلو لازم الاقي طريقه اني اكشف الشورت علي وضع المئتين 200 كيلو بسهوله شباب خليني اشوف كمان برجع على نفس الوضع اللي انا كنت عليه تمام؟ وبقيس طبعا اذا كان هذا عامل شورت ما رح يعطيك من هون قراءه رح يعطيك هون زيرو وهون زيرو تمام؟ هون زيرو قراءه وهون زيرو قراءه شايفين يعني صفار من هون وصفار من هون تمام؟ وهذا كلمتين وهذا كلمتين وهذا كلمتين يعني كله رح يعطيك بزر فانت رح تضيع احسن ما تفك المكثف وتبعد تقيس تحته وتلاقي هذا مش مسبب وترد ترجع ترجع وترد ترجع تفك وترد ترجع كذا أنا عم بعطيك طريقة أسهل بكثير إنه أنت ب... عن طريق الأوفوميتر راح تقدر تعرف وعلى وضع الميتين كيلو حصدين راح تقدر تعرف الشورت وين موجود طبعاً شباب أنا لما بحط على وضع الميتين كيلو هيك راح يكون عندي بزر بزر ولكن لحظة معي. بزر ولكن بقيمه، لاحظوا على الافوميتر، لاحظوا. هل عندي ثلاث اصفار، تمام؟ ثلاث اصفار. إذا أنا هذا المكثف اللي أنا اللي أنا كنت شاكك فيه، أول واحد بلشت أقيسه، تمام؟ أول واحد بلشت أقيسه. عقام عطاني 008 زيرو زيرو تمام؟ 008 زيرو زيرو شو يعني هذا الحكي؟ أنا على الافوميتر تبعي بيعطيني أصفار الأرض الأرضي بيعطيني أصفار بس هون اعطاني 008 زيرو زيرو شو يعني هذا الحكي يعني انه انا بعيد شوي عن الشغل وبيبلش من 8 هلا احنا بلش معنا من 13 وبلش يشحن لكم ل 62 64 كيلو اوم ببلش اذا اذا اذا هو سليم اذا هو سليم راح يبلش يشحن معك من من من 8 من 008 إلى إيه يطلع لا, لا زيرو خمستاعر، زيرو, زيرو تمام؟ يعني راح يبلش من صفر صفر، هون خمسة وهون واحد، تمام؟ لا راح يبلش زيرو واحد خمسة، الارقام زيرو واحد خمسة، تمام؟ إذا أنا بتأكد كمان سلامة المكثف من سلامة المكثف، بطلع على مكثف جنبه ثاني. بقيس قيس، ما في داعي ارفعه واقيس تحته بروح على مكثف ثاني بحط نفس القيمة ممكن يعطيني زيرو زيرو 0 زيرو تو إذا أعطاني زيرو معناها أنا قربت أوصل من الشورت من المكثف اللي عامل منه مصيبة برد بروح بك بحط على وضع ال على نفس الوضع بقيس بشوف كم بيشحن رح يشحن لي من من من 0 زيرو زيرو زيرو ثمانيه او تسعه او عشره مكسيم تمام ماكسيمو. هاي طبعا معطوله يعني ممكن يظل يشحن انت تظلك تقريبا دقيقه لحتى يطلع معك هاي الارقام فهمتوا عليه طيب اذا اعطاني زيرو من هذا المكان شوفوا من هذا المكثف اذا اعطاني زيرو ومن هون اعطاني زيرو يعني هون اصفار وهون اصفار شو يعني يعني انا وصلت للنهايه يعني هذا هو المكثف اللي عامل شر على وضع ال 200 كيلو فقط ها. على وضع ال 200 كيلو بالضبط انا عم بحكي يا شباب على وضع ال 200 كيلو معلش سامحوني انا حاطط الكاميرا عالي شوي ما لقيت طريقة اني اني اكون قريب عليكم الا هيك يعني. فهمتوا علي شباب؟ هاي الطريقة بتصلح لل 200 كيلو، يعني أنت تيجي تحط لي على وضع البزر وتقعد تقيس لا ما بزبط، تمام؟ المهم شباب هاي الطريقة أنا حبيت أوضحها للجميع وللكل يكون فاهمها كويس وبطريقة تكون يعني احترافية كونك أنت صرت محترف والشباب اللي أتقنوا الأفوميتر من من فيديوهاتي، أنا بتمنى لهم التوفيق وبقول لكم إنه كمان هاي طريقة لكشف الشورت تقدر تدخل عليها انا بكشف الشورت عن طريقها بدي اشرح وضع البزر وضع الفولت هلا هن اربع قياسات شباب علشان تكونوا مرتاحين وضع البزر انا راح ابلش فيه في عندك وضعين للبزر بهاي الافوميتر بهذا الافوميتر عندك وضعين للبزر مش وضع واحد وضعين اللي هو وضع الدايود ووضع البذر نفسه في عندك أبوميتر ثاني نوع ثاني ممكن يجي له كبسات هون اذا اجي له كبسات معناها وضع البزر له كبسه ووضع الديود له كبسه تمام فانا لما بحط على وضع الديود رح يعطيني رسمه الديود هون ورح يعطيني آه صورة, صوره الديود ويعطيني قراءه يعني انا لازم اشتغل هيك وانظر للشاشه اللي رح تطلع لي على الاوفوميتر. رح اشوف كم عطتني قيمه الدايود اللي انا عم بقيس فيه تمام؟ او اذا بدي اقيس ممانعه بستخدمها كمان هي الشغله لقياس الممانعه. اذا انا وجدت قياس ممانعه كان عندي انا بدي أ بدي اقيس ممانعه واتاكد من قياسي بروح بحط على وضع الديود بالافوميتر اللي له كبسات. ما بدنا اللي له تدريجات، تدريجات هذا صار تمام شباب؟ طيب آه بالنسبه لوضع ال... اللهم صل على سيدنا محمد آه بالنسبه لوضع البزر وضع البزر كمان بيكون انه كبسه على هذا الجنا بتكبسها بيشتغل وضع البزر بحط لك صوت صوره للسبيكر فمعناها انت وضع البزر لما بتيجي بتضرب الاقطاب ببعضهم رح يعطيك صوت فانت اذا بدك تقيس مسار سليم ولا مو سليم بتحطها وضع البزر تمام هذا القياس الثاني وما في داعي تنظر على الافوميتر نهائيا ما في داعي تنظر على الافوميتر، انت بالسمع رح يوصلك المعلومه، يعني انت اذا بدك تقيس من مكان لمكان مثل هيك معناته انا ما في داعي اني اتطلع، انا وهيك عارف انه هذا المكان فيه اتصال تمام؟ هذول قياسين، في عندك القياس الثالث اللي هو بتقيس فيه على وضع الفولت الفولت دي سي 20 نحن وضعنا دي سي 20 فولت مستمر مش متناوب تمام كهربتنا مستمر هي نوعين للكهرباء يا شباب نوعين للكهرباء نوع اي سي ونوع دي سي شو الاي سي وشو الدي سي؟ الاي سي كهربه البيت اللي هي متناوبه لما بتركب فيش هيك راح يكون راح يكون الفيش عندك بتشتغل الكهرباء طيب أو اذا قلبناها كمان راح تشتغل يعني متناوب اسمها لما بتقلب باي طريقه بتركب هاي اسمها اي سي شباب اما احنا بالهواتف وبالالكترونيات شو عنا عنا اشي اسمه دي سي، يعني سالب وموجب، حصرا ما بصير نقلب مثل ما بصير نقلب بالاي سي، تمام شباب؟ انا بوضح هاي الطريقة كمان على عشان اللي اللي ما كان يفهم شو يعني اي سي او دي سي 20. بتروح بتحط على الدي سي 20 وبتقيس فولت، يعني مثلا دي سي 20، هذا الدي سي 20. هذا هو قياس الدي سي 20، شايفين؟ أنا حاط على سي 20 بدي أقيس فولت بقيس فولت بحط على الأرضي القطب السالب على الأرضي والموجب بقيس عليه الفولت اللي أنا بدي أقيسه ممكن أريشة بطارية ممكن أقيس على مكثف ممكن أقيس على دخل أي سي أو خرج أي سي أو قاعدة شحن أو كذا ممكن أقيس عليه كل هذا الحكي بعمله أنا عن طريق هذا القياس اللي هو قياس الفولت تمام؟ تمام طب أنا بدي أقيس العنصر نفسه عندي قياس اللي هو القياس اللي بدي أقيس العنصر نفسه فيه، كيف؟ شو الطريقة اللي أقيس فيها العنصر نفسه؟ هلا برجع أنا على وضع البزر اللي وضع الديود تمام؟ وضع الديود عندي بدي أقيس نفس العنصر، يعني أنا أتأكدت إنه في عندي هون إذا كان عنصر عندي على التوالي يا عمي بلكي أنا بدي, أقي... بدي أقيس مكثف أو ملف يا سيدي مكثف أو ملف أنا بدي أقيس ملف تمام؟ في عندي هون ملف، خليني اقيس من هون وشوف شو راح يعطيني. ما عطاني ثواني خليني ابدل الاقطاب، لانه انا عروق على البزر. شايفين عطاني قراءة من جنب، ومن هون شو عطاني كمان قراءة، فهذا الحكي ما بدل على سلامته. انا عم بقيس ممانع. تمام؟ أنا بقيس ممانعة، طب شو هو قياس العنصر نفسه؟ قياس العنصر نفسه اللي هو لازم تحط القطبين على على العنصر، ولازم يعطيك بزر كونه ملف كونه ملف لازم يعطيك بزر، ليش؟ لان الملف هو عبارة عن سلك نحاس ملفوف تمام؟ عرفنا شو هو قياس العنصر نفسه؟ عرفنا، وهيك شباب بكون أنا ختمت الفيديو بتمنى أكون ما طولت عليكم، بتمنى شباب من الجميع إنه كل يدعمني بهاي القناة ويساعدنا على على أنه نصل لأرقام عالية وتصبح الفيديوهات عندي مخترحة تعملوا الشير للناس بجوز أنت بتعرف غيرك ما بيعرف سأكون على الإطالة شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله